Tässä jaksossa käsitellään kolmea verkkosivujen tekemiseen liittyvää osa-aluetta. HTML, CSS ja JavaScript. HTML on verkkosivujen hypertekstin merkintäkieli, eli työkalu verkkosivujen tekemiseen. CSS tarkoittaa verkkosivun tyyliohjeita, eli sen avulla määritellään verkkosivun ulkoasu. JavaScript on ohjelmointikieli, jolla voidaan lisätä verkkosivuille toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta.